Mám rád pop, mám rád rock a takový bohdovější muziky, nějakou indie muziku. Budbu? Mm, nemám žádný oblíbený žánr. Metal. <laughs> Ale nejenom. V podstatě poslouchám úplně všechno mimo country. Takže klidně i klasiku. Uh, poslouchám skoro všechno. Táta má rádio. Takže pořád slyším nějakou hudbu. Mám radši starší hudbu, Mě oblíbená kapela Linkin Park. Poslouchám mi českou hudbu, hodně, ale spíš zahraniční. A třeba Red Hot Chili Peppers mám rád. Mm, mám ráda pop hodně, na který se dá dobře tancovat. A taky rock a docela i country. A to asi všechno. Hudbu... Mám rád některé české kapely, možná trochu jakoby rokový třeba. Neposlouchám dechovku nebo tyhle country, to moc nemusím. Takže.